بخصوص اهتمامات الوزاره، يعني اننا الان غادي نديرو ان شاء الله على ميت بك كسلطه، كجماعه، وكوكاله حضريه، وبهذه أيوة المناسبه ما كنتيش باش نشكر السيد العامل، السيد الكاتب العامل، لان كل ما حصل من نجاحات هو كيرجع بفضل الدعم ديال السلطه على رأس السيد العامل. السيد الرئيس احنا كما كنت لاحظوا في الشعار ال القبيلة جينا عندكم باش نجدو معكم الحل والمشاكيل لكم كل كعربي اما المقاربة هذا المقاربة ماشي المقاربة دي المدينة كاين اختلافات كبيره ما يمكناش نطبقوا نفس المعايير نفس القوانين على يعني هذا المجال بجوج ما يمكنش لان العالم القروي عنده خصوصيات ديالو اكثر من ذلك الخصوصيات كتختلف من منطقه لمنطقه يعني حتى القوانين خصها تكون على كل منطقه على حسب السكن على حسب طريقه الحياه الهدف شنو هو نرقاو نحسنوا الوضعيه ديال الا العالم القرويين نهيئوا لهم جميع التجهيزات بجميع الامكانيات باش يكون لهم السكينه تكون فواحد اطار اطار يكون مشرق وامن كي يتمنى اي واحد اي مواطن ا أه اللقاء ديالهم راه راح تبقى فينا بالنسبه هي إلى واحد مصر على صعيد الجهه، البارح في عمالة طنجة، اليوم في إقليم العرائش، غدا إن شاء الله في إقليم وزان، <تصفيق> من إقليم الشاون، والحسيمه، على الجهة كاملة، ونفس بدأت على صعيد الجهات، على برنامجنا كلشي في يوم واحد 12 هو محطة عندنا في إقليم العرائش الساحل. <تصفيق> لأن ما كتميز به هذه الجامعة الأهمية لأن بالنسبة لنا حنا عندها واحد المجموعة ديال الخصوصيات، مجموعة ديال الوظائف، مجموعة ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها تعطاها الأهمية ديالها باش تكون واحد هذه الجماعة قاطرة للتنمية التنمية للإقليم وللجهة وللواطن جينا لكم أولاً. باش نميديون دينا الإدارة يليك تجعل جمهورتنا ما خشش المناطين هو اللي جعل رح نقصن جمع لكم حنا بس بسي مع لكم وحنا مستعدين باش نحلو معكم المشاكل ده كاين منا نسمعوا منكم اقتراحات على هذا الشيء كما قال السيد الرئيس اولا باش نحلوا واحد وش واحد في يوم باش هادئا اليوم غادي نخصوا واحد ديال الطاقه وتنخدموا بشكل سعود خاص نجمع لها كل الامكانيات في السراءين يوم باش نزيدوا نتمخو في هذا الشيء هذا ثانيا اطار إعداد واحد قانون خاص على المقارنة وإذا بيستجب لكم يستجب السفير ما تقول كان واحد إنسان بأي بني عنده ولدود شووج بها ما يمكنش نحاربوهم خاصنا نلقاو مع حول باش نلقاو واحد الصيغه القانونيه وفي نفس تا هو علاش كنفرضوا التصاميم لان السلامه ديال المواطن ما نقولوش نخليو واحد يبني بطريقه عشوائيه لا قدر الله غادي يوقع شي مشكل وكيكون واحد النمط ماشي مزيان واحد واحد البيزاج واحد ديال ديال المظهر مظهر عمراني يعني باش كيكون الشغل هذا الشيء ماكيشرفكم الشغل نتوما ولا ولا الوطن ديالنا وكنت عندنا دي كلنا ولاد البلاد كنا عندنا غير على الوطن كنا عندنا واحد الحس الوطني اللي صين لنا نطفو الكتاب واحد العمليه السياسيه وواحد العمليه ديال ديال التشريع ####التنمية لي غتكون تنمية المحطة ديال اليوم فيها مراحل لكم الحريه انكم تحدوا وخرجوا ذاك الشيء اللي يعني عندكم حنا بحاجه نسمعوا لكم وندونوا الاكراهات والاقتراحات، بغينا نعطيونا الاكراهات تعطونا المشكل وتعطونا الاقتراحات. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل في شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعات وقفت له، عنده شي مشكلة غير عادي حط شي بلاط، عنده احنا هنا باش نسلمو نحن نأخذ منكم لإدفاد وقافي <تصفيق> دارة هي عبارة عن كتب مجهز رفيه في <تصفيق> في في في في كل شيء اللي بغا شي ورقه معلومات على شي بقعه اللي عنده حنا حنا غنعطيو لكم اليوم انا هادشي جينا حنا باش نبسلوا لكم هذه الخدمه واللي هي خدمه اللي كتقوم بها الوكاله على طول الساعه اللي جينا باش اطار تحسيسي ونستمعوا اللي عنده شي مشكل ولا شي ميل ولا تقدر جرح حنا راه هنا الاشاره وشكرا لكم شكرا سي برافو